בסרטון האחרון אמרתי לכם שמכפלת הלחץ בנפח היא קרואה. אם מגדילים את הנפח, אז הלחץ קטן. אני מקווה שהבנתם למה זה קורה. באותה צורה בלון או כלשהו, ואין פתחים, אז הלחץ לתוך הכלי יגדה. בואו נראה איך לפתור במספר שאלות נגיד שיש לי כלי. או בלון, או משהו אחר בעל נפח מסוים נקרא לו נפח התחלתי הנפח ההתחלתי שלי הוא 50 מטרים מעוקבים והלחץ ההתחלתי הוא 500 פסקל אתם זוכרים מה זה פסקל? זה 500 ניוטון למטר מרובה אני לוקח את הבלון או את הכלי אותו ל-200 מטר מעורכבים אני נדוחס אותו זאת הייתה הדוגמה הראשונה שנתתי לכם זה אותו הכלי ואני אותו 200 מטר מעורכבים מה יהיה הלחץ החדש? מה קורה לבלון כשדוחסים אותו? עליכם להבין מידית שהוא יותר קשה ומה יהיה שווה הלחץ חדש. הוא יותר גדול, כשמקטינים את הנפח הלחץ גדל, יש ביניהם יחס הפוך, הלחץ גדל. בואו נראה איך לחשב אותי. אנו 1 כפול V1 שווה לקבוע. מכיוון שלא נוספה אנרגיה, אני רק אומר שהכלי נכנס. אני לא אומר שהתבצעה איזושהי עבודה. ATO הקבוצה שבעה להחצח חדש קפول הנפח החדש. כלומר לP time קפول V time. שנקשר כללי אומר שP אחד קפول V אחד. באנחח שלוית בצד עבודה שבעה לP time קפول V time. כל شيء. יש לא ישום קיופין נהרבי شيء במסיבת של המארח. אלה הדוגמאות המופיות במופחנים. הלחץ הראשון הוא 5 מיל Pascal. 50 מטרים מוקובים. צריך לקחת בחשבון שאנו לא אומרים שזה שווה בהכרח לאיזשהו מספר אבסולוטי. אנחנו לא יודעים למה ה-K שווה, כמו שניתן לחשב אותו, כל עוד משתמש בשני אגפים באותן יחידות עבור הנפח ועבור הלחץ. צריך להשתמש פה אותן יחידות. אנחנו יכולים לפתור בדיוק את אותה שעלה, בדיוק באותה דרך, עם כל מטרים מורכבים, היו לנו ליטרים בשני אגפים, רק צריך שמשתמשים באותן יחידות בשני אגפים. במקרה הזה יש לנו לחץ של 500 פסקל ונפח של 50 מטרים מורכבים. זה על ללחץ החדש P2 כפול הלחץ החדש 20 מטרים מורכבים. נראה מה ניתן לעשות, ניתן לחלק שני אגפים ב-10. אפשר להוציא את ה-0 מכאן ואז לחלק את שני אגפים ב-2 ואז זה הופך ל-250 ה-250 כפול 5 שווה, 2, כן, 2 שווה ל 2 על כן P2 שווה ל-1250 פסקל זה מה שמתקבל אם אנו עקבים עם היחידות כשקטנתי את הנפח גדול פי 2.5 וחצי. וזה מטימ? זה מטימ למה שאמרנו קודם? בואו נוסיף משתני סעפל מסרק. או נדבר על התמperature. אם אני עכשיו מסרק תמperature, מוקד לחיים הטיוטיבית. כמו מסרקים אחרים בפיזיקה, כי gonlaşת, מפה, חבורה. תמperature, איך אנו תופסים מהי טמפרטורה? טמפרטורה גבוהה, פירושה שמשהו חם, וטמפרטורה נמוכה, פירושה שמשהו קר. אולי זה גם נותן תחושה שגוף בעל טמפרטורה גבוהה, יש לו יותר אנרגיה. השמש יש יותר אנרגיה, יותר אנרגיה, מאשר לקוביית קרח. איך אנו תופסים... למה יש יותר אנרגיה? לכוס תיי במעמעלות או לחבית תיי במעמעלות. חבית אהה הבנתי באנגלית ככה. חבית כל אחד מהם מלב אני מניח שאתם תפסים, למרות ששניהם עליה אותה טמפרטורה, שניהם ממש חמים, נגיד שמדוברו עם 100 מעל אז הם במצב רתיחה, לחבית, המכילה יותר חומר, איש יותר אנרגיה. שניהם חמים באותה מידה, אך בחבית יש יותר מולקולות. זאת משמעותו, שהמושג טמפרטורה, באופן כללי הטמפרטורה, מהווה מדידה, השווה לקבוע מסוים, כפול, אנרגיה קינטית הממוצעת פר מולקולה האנרגיה הקינטית הממוצעת של המערכת חלק מספר מולקולות שבה דרך אחרת להסתכל על טמפרטורה היא אנרגיה פר מולקולה משהו שיש בו הרבה מאוד מולקולות ش N مسפר الجزيئات × طاقة الحركة للمنتج × المعامل ثابت لـ مسפר الجزيئات × قفول درجة الحرارة، دهو كבוע قفول k احنا هنا لسه ما אנו לא יודעים מה זה, נראה את זאת מרוחר יותר, זה הוא נושג מעניין נוסף, שלחץ כפול נפח פרופורציוני לאנרגיה הקינטית של המערכת. אם לוקחים את כל המולקולות ומצרפים להם את האנרגיות הקינטיות שלהם, אלה לא אותם קיים, אפשר לקרוא להם כל מיני כאן, זה אנחנו הקינטית של המערכת, שווה ל-איזה שוק כבוי אחר, כבול, כבוי אחר, כבול, מטפאו לקלות שיש, כבול את התפירה תור, ינחושים מ-זה, אפשר לגיד ש-זה בורportionי לזה, וזה בורportionי לזה, ניתן לגיד ש-לאחד כבול נדפק כולל מכתבי פרופורציה שונים, אותם נגלה ממוחרו איתה, אז ניתן להגיד שלחץ כפול נפח, פרופורציוני למספר מולקולות שיש כפול הטמפרטורה. אמרנו גם שניתן לראות את הטמפרטורה כאנרגיה פרו מולקולה. דרך אחרת היא להגיד שאם זה קבוע, בהתאם להבדרה, ומספר מולקולות קבוע, אז פי V, חלקי הטמפרטורה, הלחץ כפול הנפח חלקי הטמפרטורה שווה למשהו כפול מספר המולקולות, וזה קבוע נוסף, נקרא לו K4. זה עוד דבר מעניין שכי ידעי לחשוב עליו. אמרנו שלחץ כפול נפח שווה ללחץ כפול נפח. עכשיו הכנסנו גם את הטמפרטורה למשחק. ניתן להגיד ש-P1 כפול V1 חלקי T1 שווה ל-P2 כפול V2 חלקי T2. ואם זה נראה לכם הגיוני. מה קורה אם לי כלי אחר והמולקולות שבתוכו מתנגשות כל הזמן כמו קודם, יש לי לחץ מסוים נפח מסוים מה קורה כשהטמפרטורה עולה? מה אני אומר? אני אומר שהאנטיה קינקטה ממוצעת פר מולקולה עולה הן התנגשו יותר עם הקירות. אם ايمينيت نكشف יותרי מקירות הלחץ יעלה בהנחה שנפח קבוע لقد قلنا דרך נוصفת לחשוב על זה היא נגיד את עולה והלחץ קבוע הלחץ הכולל מה לא ילאסב נגדיל שימת הטמפרטורה עולה רק ינקשו יותר ואנרגיה קינטית שלהם תעלה כדי שאני אמשיך להתנגש עם הקירות באותה מידה, כמו קודם, הלילה אגדיל את הנפח. אם משאירים את הלחץ קבוע, הדרך על ידי הגדלת הנפח שמגדילים את הטמפרטורה. בואו נזכור זאת ונשתמש בזה כדי לפתור מספר שאלות טיפוסיות בסרטון הבא.